Jos mä ajan yli nopeutta. taas mulla on kiire. Miksi mä teen näin? Kuvittelen varmaan pääseväni nopeammin perille. Äh, ei saa jäädä märehtimään. Asialle pitää tehdä jotain. Jos mä vaan jatkossa lähden aikaisemmin, ehdin perille ilman kiirettä. Siinä se hyvä minä. Tuntuupa hyvältä, kun ei ole stressiä. Luo uusi rutiini. Lähdä liikkeelle aiemmin. Liikenneturva.